Vítejte, v tvoření nás baví. Dneska si uděláme inteligentní hmotu. Budeme potřebovat jemný bramborový škrop, vodu, vodu. a barvy. Vezmeme si bramborový škrop a nasypáme ho. Jo. Můžete to dát do městky nemusíte. Přidáte barvivo. Přidáte barvy do vody. Trošičku tý vody tam nalijete. To by nestačit. Ale přijdeš, ještě Dáme ještě škrob. Přidáme ještě vodu. Kapku. Ne. Už ne, tak to stačí. Trošku odjela. A jak jsem říkal. To je tak. Tud, tud, tud. A tady jsme krav. Předejsku. ano co dělá proč jsemška A už máme hotovo. Teď si vomujeme ruce. Když do toho dloubnete, tak to je tvrdý. A když to, když to uděláte třeba kuličku a pak to pustíte, tak se to rozteče. A když to vezmete do ruky, hodně toho, tak se vám to může roztít mezi prsty. A jde to snadno slouknout prstem. A když do toho přidáte barvu, tak si můžete hrát i s barvami. A když vám to, už se vám to nebude rostít, tak můžete přidat vodu. Uchovává se to v zavíratelné krabičce. A když to pak vyschne, stačí do toho akorát přidat vodu. A můžete si dát jakou barvu chcete. Kodně je i namíchat. Tak, a... tak ahoj!